صلوات الله وسلامه عليه أن الحياة الدنيا هي متاع الغرور وأن متاع الحياة الدنيا في الآخرة قليل وأن هذه الحياة الدنيا لا تزن عند الله عز وجل جناح بعوضة وأن هذه الحياة الدنيا كلما اقتربت الساعة فإن الناس لا يزدادون عليها إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا رُعداً وأن الأكثرين يعني مالاً في هذه الحياة الدنيا هم الأقلون يوم القيامة يعني من حيث الحسنات والزوال عباد الله هذه الحياة الدنيا التي نعيشها جميعاً يوماً بعد يوم وأسبوعاً بعد وشهرا بعد شهر هذه الانفاس التي تخرج في كل ثانيه او ما هو اقل من الثانيه هذه الانفاس التي تخرج في هذه الحياه الدنيا ينبغي علينا ان نتوقف مع حياتنا وقفه تامل حتى ندرك الحقيقة التي من أجلها خُلِقنا في هذه الحياة الدنيا فإن هذه الحياة الدنيا ليست هي بالحياة التي ينبغي أن يحرِص عليها العباد فإن كثيراً من الناس في هذه الحياة الدنيا يحرِصون غاية الحرص على ما فيها من ملذات ومن امتعه من نساء من اموال من اولاد من ابنيه من مساكن طيبه من اطعمه من اشربه من غير ذلك من سائر الوان الحياه الدنيا وزينتها الله رب العالمين بينا لنا في كتابه الكريم ان هذه الحياه الدنيا ما هي الا ممر ممر إلى الدار الباقية وإلى الحياة المنعم أهلها فيها في جنات النعيم والله رب العالمين ضرب لنا الأمثلة الواضحة التي يعقلها العالمون وغيرهم بينا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم الأمثلة التي تبين, تبين لنا سرعه زوال هذه الحياه الدنيا فكل من كان من اهل التعمير في هذه الحياه الدنيا فانه ولا بد ان يترك هذه الحياه الدنيا ثم يصير الى المصير الذي كتبه الله تبارك وتعالى على جميع الخلائق كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كل ما يلهيك عن الدار الآخرة في هذه الحياة الدنيا فهو متاع، وهذا المتاع متاع مذموم، مذموم أهله، فمن كان من أهل الدنيا محبا لها ومؤثرا إياها على الدار الآخرة مضيعا لفرائض الله جل وعلا مقبلا على المعاصي والسيئات والمنكر والمنكرات حاله كحال من يرى في هذه الحياة الدنيا أنها حياة أبدية وأنه لا موت وأنه لا حساب وأنه لا عقاب وأنه لا جزاء فإنه ينبغي أن يفيق حتى إذا نزل الموت بساحة أحدهم فإنه يفاجأ بحال لم يكن قد أعد العدة لهذه الحال والله رب العالمين بيننا في كتابه الكريم أن هذه الحياة الدنيا بكل ما فيها حياة زائلة يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وما هذه الحياه الدنيا الا لهو وَلَعِفْ وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال جل وعلا اضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرِياء وكان الله على كل شيء مقتدراً المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً وقال جل وعلا في كتابه الكريم مبيناً أن متاع الدنيا لا يبقى لأحد وأن من آثر الحياة الدنيا فإنه ولا بد أن يترك هذه الأمتعة وأن يترك هذه الأمور المحببة إلى النفوس قال جل وعلا: "زُيِّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقمطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث" ذلك متاع الحياه الدنيا الله عنده حسن المآب الكل ولا بد ان يرجع الى رب العالمين الكل ولا بد وان يعود الى رب العالمين وان الى ربك المنتهى فهذه الحياه الدنيا بكل ما فيها حياه لا بد وان يكون بعد هذه الحياه نهايه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 والله بصير بالعباد هذه الحياه الدنيا كما عرفتم هي متاع الغرور والله رب العالمين بين لنا في كتابه الكريم ما يدل على ذلك اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال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 فجعلناها حصيداً كأن لم تغنى بالأم كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكروا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فكما أن الحياة الدنيا ليست بحياة باقية فالله جل وعلا يوضح للعباد أن هناك حياة أبدية فيها ينعم أهل الجنة بالنعيم المقيم هذه هي الحياة الأخروية التي من أجلها يعمل العباد في هذه الدنيا عملا صالحا تقول ما في هذه الدنيا زائل والدنيا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلم ورب العالمين بيّن لنا في كتابه الكريم أن هذه الحياة الدنيا لعب وله وأن الدار الآخرة إنما هي لمن اتقى الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا امتثل أوامر الله فكل مامور امر به العباد من صلاه من زكاه من حج من صيام من سائر الوان العبادات التي تقرب الى الله جل وعلا فينبغي على العباد ان يمتثلوها وكل ما يغضب الله جل وعلا من معاص وسيئات ومنكرات ومحرمات فينبغي ان تكون هناك مباعده بين هذه السيئات وبين العباد لان العباده اذا كانت احوالهم في هذه الحياه الدنيا على نحو من يقبل على هذه الحياه الدنيا بحيث يكون اعمار العباد انما يكون في هذه الحياه الدنيا وبحيث تكون تنقلاتهم وتحولاتهم وذهابهم وإيابهم في هذه الحياة الدنيا ناسين لقاء الله جل وعلا ومتناسين لذكر الله تبارك وتعالى وأحوالهم في كل يوم إلى الأسوأ وهذه من سوء. العواقب التي تنزل على أهل الدنيا ممن يؤثرون الحياة الدنيا على الآخر فإن أشد العذاب الذي ينزل على أهل الدنيا هو هم دائم وتعب لازم وحسرة لا تنقضي وذلك لمن كانت الدنيا أكبر هم وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل ربه جل وعلا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا لأن هذه الدنيا إذا كانت في القلب ولم تكن في اليد بحيث يستعملها العباد في طاعة رب العالمين إذا كانت الدنيا مساكنة للقلب فإن العباد مهما كان لهم من خير في هذه الدنيا فإن هذا الخير يكون خيراً مدخولاً قد أصابه الرياء من ناحيه وأصابته الثمعة من ناحيه حتى يكون الإخلاص في غاية من الضعر وربما يكون حال هذا كحال من ينفق، كما أخبر رب العالمين بالمن والأذى وكحال من ينعم الله تبارك وتعالى عليهم بالأموال فيستخدمونها في أذية المسلمين ويستخدمونها في حرب المسلمين ويستخدمونها في إشعال نار الفتنة بين المسلمين وكثيرا ما تكون الأموال في يد الرجل ممن لا يعقل كيفية استخدام هذه الأموال فيجعلها في تدمير شباب المسلمين ويجعلها في حرف شباب المسلمين ويجعلها في انحراف بنات المسلمين كل ذلك مقصود من مقاصد الشيطان الرجيم فان الشيطان الرجيم جعل من هذه الحياه الدنيا سبيلا الى الخلائق بحيث ياخذ بايديهم الى ما يغضب رب العالمين وكل من كان عاقلا حصيفا يعقل ما يكون في هذه الحياه الدنيا من امور فانه ولا بد وان يخرج من هذه الحياه الدنيا على نحو ما اخبر رب العالمين فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقرفا ومهما يكن فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كذلك بيّن لنا أن هذه الدنيا هيّنة وأن هذه الدنيا إذا وضع العبد أصبعه السبابة في الماء فبماذا يرجع؟ فإنه لا يرجع بشيء وكذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الحياة الدنيا كالظل هذا الظل إذا كان نتيجة وجود شجرة فإن الإنسان يستظل تحت هذه الشجرة يستظل تحتها ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات ثم إنه يسافر ويذهب إلى حيث يريد وسرعان ما ينقضي هذا الظل وهذه هي أحوال هذه الحياة الدنيا فمن كنتم ترونه معنا في الأيام القليلة التي انصرمت فإنه اليوم قد واراه التراب وأصبح نسيا منسيا وأصبح في حالة في حال بغزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله إما إنه يكون من المنعمين في هذا القبر وإما أنه يكون من المعذبين في هذه القبر خرج من حياته ولم يأخذ معه شيء متاعه في هذه الحياة الدنيا لم يكن له منه نصيب في قدره الكل ولا بد وأن يصير إلى هذا المصير فمن أعد العدة في هذه الحياة الدنيا بتقوى الله تبارك وتعالى وبمعرفة ما يرضيه تبارك وتعالى فهو السعيد الفائز وكل من خرج من هذه الحياة الدنيا بلا عدة فإنه يندم غاية الندم فإننا نجد الندم أحيانا يكون بالعودة مرة أخرى إلى الحياة الدنيا على افتراضه العودة مرة أخرى يتمنى الخلائق من, من, من قوة ما يرونه من, من عذاب الله تبارك وتعالى يتمنى الواحد أن لو عاد إلى الحياة الدنيا مرة أخرى حتى يعمل صالح وأنتم في زمان الإمهال وفي زمان الفرص وفي زمان خروج الأنفاس طيبة نقية بهي فاستعملوا هذه الأنفاس في طاعة الله تبارك وتعالى ولا تغرنكم الحياة الدنيا فإنكم مهما حصلتم ما حصلتم فيها فإنكم ولا بد وأن تزولون عنها عن قريب أو بعيد وتقبلون على الله تبارك وتعالى حيث الحياة الأخروية التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وانتم تقرؤون الايات القرانيه وتسمعون الاحاديث النبويه التي تبين لنا ان هذه الحياه الدنيا انما مقصود منها ان يكون الخلائق في طاعة الله تبارك وتعالى وان هذه الحياة الدنيا مهما فرح بها الفريحون ومهما تعمق فيها المتعمقون فهي هم يصيب العباد والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من كانت الدنيا همّة فرّق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدّرنا وهذا حال مشاهد ملموس بين يدي كثير من الناس ممن يكونون في غايه من القلق والاضطراب النفسي تجدونهم في غايه من القلق بشان ارزاقهم وبشان اموالهم وبشان ما يجدونه في حياتهم الدنيويه من منغصات ومكدرات احبابهم الذين كانوا حولهم تفرقوا عنهم لم يجدوا بعد من يكونون لهم أحبابا أبناؤهم في عداوة بينهم وغير ذلك مما يراه العباد من فراق وتفريق للشم وكذلك حالهم من حيث القناعة حال مفقود، فالفقر نصب أعينهم مهما كانت بين أيديهم الاموال ومهما كانت الأموال في جيوبهم ومهما كانت الأرصدة تحيط بهم من كل حدب وصوت فإنهم يشعرون بالقلة وهذه حال يحسها كثير من الناس ممن آتاهم الله تبارك وتعالى أموالهم وكذلك لم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، مهما بذل ومهما سعى في هذه الحياة الدنيا، فإنه لا يتحصل منها إلا ما كتب الله تبارك وتعالى له من تحصيل. وأما من جعل الهموم هما واحدا، وهو هم آخرته، كانت الدنيا رغما عن أنفه، بين يديه وأتته الدنيا وهي راغمة كل ذلك لأنه قد عرف الحقيقة التي من أجلها خلق وأن هذه الحياة الدنيا حياة زائلة وأن ما فيها إن لم يكن مضرا للعبد فإنه لا ينفع نسأل الله رب العالمين أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فقد دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو قاعد على حصير وتعرفون ان الانسان اذا جلس على حصير ولم يكن مرتديا من الثياب ما يقيه من اذيه هذا الحصير فانه يوقع في جسده آثارًا تجعله يتأذى من هذه الآثار، وقد رأى عمر رضي الله عنه هذه الحال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن ابتدرت عيناه من البكاء، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له: ما يبكيك يا ابن الحطر فقال له: إن كسرى وكيسر على ما هم فيه من معيشةٍ هنيةٍ في هذه الحياة الدنيا وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم على الله من كفرى وَكِيفَة، فلهذا بكيت فما كان منه إلا أن قال له يا ابن الحطر أما ترضى أن تكون لنا الآخرة وتكون لنا الدنيا فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يعلمنا تعليماً نبوياً في غايةٍ من الدقه ألا وهو أننا ينبغي علينا أن لا ننظر إلى من هو فوقنا في أحوال الدنيا من كان منعماً في قصرٍ مشيد من كان منعماً في مسكنٍ طيبٍ من كان يتحصل على المبالغ الطائلة كل شهرٍ من كان يلبس أحسن الثياب ويأكل أحسن الأطعمة ويشرب أحسن الشراب فإننا ينبغي علينا ألا ننظر إلى هذه الحال وقد علمنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن ننظر إلى من هو دوننا وألا ننظر إلى من هو فوقنا وأن تكون أنظارنا لمن هو فوقنا إنما هي أنظار في الدين وأنظار في التقوى وأنظار في العمل الصالح ولهذا عرف حقيقة الدنيا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان هدفه في هذه الحياة الدنيا جمع الأموال وقد أخبرنا رب العالمين أننا نحب العاجلة بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة وأخبرنا رب العالمين أن الحياة الأخروية خير لنا من الأولى وخير لنا من الدنيا من كان في هذه الحياة الدنيا منعما فإن هذا النعيم يسأل عنه العبد بين يدي رب العالمين حتى الماء الذي نشربه في رخاء ونشربه في جميع أحواله هذا الماء نسأل عنه بين يدي رب العالمين لأنه من النعيم وهناك حال هي للأسف الشديد تحيط بكثير من العبن وهي ما أخبرنا عنه رب العالمين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كثير من الناس تكون من أعظم أمنياتهم هو الإكثار من كل شيء من متاع الدنيا، من الولد، من الزوجة، من البناء، من الزرع، من المال، من غير ذلك من سائر أنواع التكاثر، وهذا التكاثر أنواعه لا تعد ولا تحصى، وكلما كان العبد خفيفاً قليل المال فإن حسابه يكون إن يكون يسيرا بين يدي رب العالمين. أما ترضى أن تكون لنا الآخرة وتكون لهم الدنيا؟ الصحابة الكرام عرفوا حقيقة هذه الحياة الدنيا، فجدوا ويتهدوا وشمروا عن ساعد الجد في العمل الذي يرضي رب العالمين، من أنعم الله تبارك وتعالى منهم بالمال فإنه يتصدق ويكثر من الإنفاق كحال الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، ومن آتاه الله تبارك وتعالى عزيمة ونشاطاً فإنه لا يترك الطاعة مهما كانت هذه الطاعة صغيرة أو كبيرة، فقد كانوا من أهل التلاوة لكتاب الله. وكانوا من أهل الصيام وكانوا من أهل البر والتقوى وكانوا على غاية من الأخلاق الجميلة والآداب الإسلامية النبي وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن القناعة كنز لا يفنى وأنه قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه مهما كان هذا الذي يأتيه قليلاً فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أكثرت نساؤه من الشكاية وطلب المزيد من المتاع الحياة الدنيا ما كان منه إلا أنه لم يلتفت إليهم حتى كان منهما كان من هجرانهن شهرا كاملا مما جعل الناس يتساءلون فيما بينهم هل طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وجاء إليه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما سائلين إياه، يا رسول الله هل خلقت نساءك؟ فقال لا، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم مغموما كحال من يكون مغموما من كثرة ما يجد من إلحاح من أجل الإكثار مما في هذه الحياة الدنيا من متاع. فوجدوه مغموما فأراد عمر رضي الله عنه أن يُضَاحِكَ فقال له يا رسول الله لو أن امرأة لو أن ابنة زيد وهي زوجته رضي الله عنه سألتني النفقة فوجعت عنقها فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ضحك يعني ضحك من سؤال هذه المراه امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه النفقه فما كان منه الا ان ضحك قائلا هن يسال من النفقه فقام ابو بكر رضي الله عنه الى ابنته عائشه زوجة رسول الله وقام كذلك عمر الى حفصه زوجة رسول الله لتاديبهن على ما فعلن في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإكثار ومن عدم القناع فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هما عن أذيتهما فقال بعد ذلك والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد ذلك فكا فكان ما كان من نزول القرآن الكريم مخيرا إياه أتريدون أن تكونوا في معيشة قليلة أتريدون أن تكونوا في معيشة في حال من القناعة والرضا بالقليل أم تريدون أن تذهبوا إلى أهاليكم حيث الملابس الجميلة والأطعمة الشهية الكثيرة يا أيها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما فبين رب العالمين ان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما خيارين لا ثالث لهم إما أن يكونوا في بيوت أهاليهم في غاية من التمتع بمتاع الحياة الدنيا أو يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث الرضا بالقليل والشكر على القليل والرضا باليسير فاختاروا الحال التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانعم الله تبارك وتعالى عليهم بالحياه الطيبه الكريمه التي فيها رضا رب العالمين والتي فيها الخير العميم نسال الله رب العالمين ان يكفينا هم الدنيا اللهم اغفر لنا ذنوبك واسرافنا في امرك وثبت اقدامك وانصرنا على القوم الكافرين رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكى انت وليها ومولاه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احسن ختامنا اجمعين اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاشرك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسمعنا وأب وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منه واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عاده ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمه اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين